مرحباً أعزائي الأطفال. نقدم لكم قصة ما قبل النوم. وقصتنا اليوم بعنوان: البطة الحزينة. كانت البطة الأم تنتظر في لهفة خروج بطها الصغير من البيض. وفعلاً بدأ البط الصغير يخرج من البيض أحمر جميل، عدا بيضة واحدة تأخرت في الفقس. بعد يومين، فقست البيضة الوحيدة وخرجت منها بطة رمادية لم يكن شكلها جميلا فتعجبت الأم من شكل هذه البطة الغريبة كره البط الصغير هذه البطة الغريبة وكانوا يطردونها من بينهم كذلك لم يحبها أي طائر في الحضيرة لذلك قررت البطة الحزينة أن تخرج من الغابة ربما تجد من يحبها مشت البطة الحزينة في الغابة حتى قاربت الشمس على المغيب ولم تجد من يحبها أو يهتم بها أتى المساء والجو أصبح باردا فرأت البطة كوخا قريبا منها فذهبت إليه صاحبة المنزل سيدة عطوف أعطت البطة الطعام والشراب أخيرا فرحت البطة الصغيرة لكن القطة والدجاجة كرهت البطة الحزينة وخافتا أن تصبح هذه البطة المفضلة عند صاحبة المنزل الطيبة فأخذوا يضايقون البطة في غياب صاحبة المنزل خرجت البطة إلى الغابة وكان الشتاء قد أتى والأرض مملوءه بالجليد فاختارت البطة كهفا صغيرا لتنام فيه حتى ينتهي الشتاء البارد أتى الربيع واستيقظت البطة الحزينة من النوم وذهبت لتشرب وتعوم في البحيرة فوجدت هناك بجعة جميلة تقترب منها وتقول لها أنت بجعة جميلة جدا هل يمكن أن ألعب معك؟ نظرت البطة إلى صورتها في الماء فوجدت أنها بجعة جميلة وليست بطة ففرحت فرحا شديدا وانضمت إلى سرب البجع تلعب وتمرح معهم في سرور والآن تصبحون على خير يا اصدقائي الجميلون